Хмельницьке підприємство з виробництва пластикової тари не працює понад місяць. Виробництво зупинилося, бо немає електрики. Електрики немає, бо будівельники сусідньої ділянки перебили кабель підземної кабельної електромережі. Орендар ділянки Олександр Ружицький, говорить представниця колективу хмельницького підприємства з виготовлення тари Світлана Галкіна, не впускає на територію нікого – ні їх, ні поліцію, ні ремонтників. Він принципово, порушуючи всі закони, всі людські стосунки, він не пускає ремонтувати. І він також не пускає поліцію, поліція вимушена годинами туди прориватися. Чому Олександр Ружицький не впускає електрики, ремонтувати пошкоджений кабель, дізнатися не вдалося. Двері підприємства зачинені, на телефоні дзвінки він не відповідає. Працівники підприємства місяць не отримують зарплату, та вдруге прийшли на мітинг до міської ради з вимогою допомогти відновити роботу заводу. Працівник Володимир Томусяк каже, у нього двоє дітей-підлітків, яких треба було зібрати до школи, тепер потрібно купувати теплий одяг, платити комірний, а в родини закінчилися гроші на їжу. Фактично завод мертвий, я думаю, що так не повинно бути, що в центрі Європи закривати робочі місця в такий сложний період – це кощунство. Вони закриваються. Із амбіцій, якби технічна причина. бухгалтерка заводу Ірина Броварна говорить про накопичені за місяць борги підприємства. Мільйоні. у нас дуже багато клієнтів, які не отримали продукцію. За її словами, бізнес-партнери, а це сім великих українських заводів, погрожують позиватися за недоставлену вчасну тару для їхньої продукції та розірвати контракти. Поки що вони чекають, але але кожному терпінню вривається якесь. Наступають. Засновник підприємства Анатолій Галкін розповідає, завод працює з 92 року і дотепер угод не зривали та заборгованості перед працівниками не мали. Я не можу говорити, мені стидно перед цими людьми. Представниця колективу Світлана Галкіна говорить про вимоги мітингарів до влади міста. Терміново втрутитися, тому що у людей виривається терпець, навіть щоб пробити цю байдужість, потрібно їхати до Києва, палити шини, чи може перекривати дороги. Просто люди вже ми людей є, стримуємо. Сьогодні я, коли дивлюсь на цю владу, наскільки вони залізли в ту корупцію, що вони кажуть, що ми нічого не можемо зробити. Такого не буває, що влада нічого не могла зробити. Із мітингарями за годину зустрівся заступник міського голови Микола Ваврищук. Не можу зайти на приватну територію і комусь щось розповідати. Є поліція, яка розслідує кримінальне провадження. Це питання суду між двома суб'єктами. І нас все кормить, що ви подавайте в суд. Але він же знає прекрасно, що суд – це рік, півтора. І що, півтора року буде підприємство стояти. Адвокат Андрій Ільчишин каже. Ми написали поліцію, прокуратуру, в Офіс прокурора, в Київ, безліч листів вам, навіть, більше 20. Незаконне будівництво ведеться на орендованій земельній ділянці. Я так. вже про це говорив. То як це є власність, ми ради, Я Верніться до прокурорних органів, до нас зайдуть. Міський міський голова, який розповів, приїхав з Олешина та квапився на нараду в обласну раду, підтвердив, впливу на приватного підприємця міська влада не має. Тому порадив працівникам заводу звернутися завтра з заявою в міську раду про виділення земельної ділянки на орендованій Олександром Бружицьким площі для прокладення нового підземного електрокабелю. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.